τα αθλητικά χειροσφαίρισης μέρος το πρώτον, χεν το χειροσφαιρικόν παιδίον, το αγωνιστικόν παιδίον, το γεύπεδον, 2. ο τερμα το φύλαξ, τρία, η τεν ποδοσφαίραν εις το τερμα, βάλλο τεν ποδοσφαίραν εις το τερμα, σε τερμα. 4. Χε σφάιρα. 5. Χε ποδόσφαιραν. 6. Χε γιατριχέ σφάιρα. 7. Ο αμυντικό πάικτες. 8. Ο επιθετικό πάικτες. 9. Ο ελεύθερο πάικτες. 10. Το κόκκινον κίτρινον χαρτίον δέκνιουμι ἕντεκα, χω δια Χω-διά-τε-τε-ές δοκος τερματος το τερμα τεσσαρα Τέσσαρα-καίδεκα Το-δίκτυον Πέντε-καίδεκα Χέ-πέριο-χέ-τέρματος Χέ-μικρά-πέριο-χέ καιδεκα χε Χε μεγάλε περιοχέ. επτακαίδεκα Το σύριγμα ενάρξεως» Οχτω Το επανορθωτικόν λάκτισμα. Το πόειμμον λάκτισμα. Εννέα Το χεμίχρονον. Έικοζη. Ο ποδοσφαρίστε εσ. χεν το ποδόσφαιρον. Είκοσι δύο από βάλλω την από του παιδίο. Είκοσι τρία Ποιό, ποιέο παραβάζην. Είκοσι τέσσαρα επαναφορά από τές πλαγία γραμμές.